والذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ إِنَّ هَذِهِ النِّعْمَةُ لَا تُقَدَّرُ بَعْدَ دِينِ الْإِسْلَامِ وَالْهِدَايَةِ لَهُ بِنِعْمَةِ ولذلك قيل لأعمى ما أمنيتك؟ قال أمنيتي أن أرى الإبل لأن الله قال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقت وأنا لا أراها كم مرَّة رأيت الإبل وحمِدتَ الله كم مرَّة رأيت السماء وحمِدتَ الله كم مرة رأيت السواد والبياض والحمرة والخضرة وجمال الأرض وما عليها وبعضنا يعيش منذ أن عاش وهو في ظلام دامس أسأل الله للمكفوفين جنات النعيم إنها نعمة يوم أن تدخل إلى الخلاء وتقضي حاجتك وتخرج دون أن يرى أحد عورتك دون أن تكشف هذه العورة ولا يراها مخلوق نعمة وكم في المستشفيات والمصحات من لا يقضي حاجته الا باعانه انسان مثله يرون العورات وتتكشف عوراتهم وتتقطع نفوسهم حسره ولا حول ولا قوه وانت بنعمه الله ترفل الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى وعافانا ان العبد المؤمن اذا تذكر هذه النعمه والله لو سجد الدهر كله لا يُكافِئُها ولذلك العبَّاس العبَّاس عمُّ رسول الله عليه الصلاة والسلام أتى إلى ابن أخيه فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علِّمني سؤالًا أسأله ربي علِّمني يا رسول الله دعاء وسؤال وخُصَّني به يا رسول الله هو له وللأمة بعده قال اسأل الله العافية فأتاه بعد أيامٍ وقال يا رسول الله علمني سؤالًا أسأله قال اسأل الله العافية وفي روايةٍ أعادها ثالثةً فقال يا عباس يا عم رسول الله اسأل الله العافية فكلُّ جمال الأرض لو سُلبت منك العافية ما رأيته جميلاً أما رأيت الماء النمير الزلال في حلق المريض مُرّ مُرَّ والطعامُ الجميل لا يشتهيه نفسُه مُكْفَهِرَّة وضائِقَة وفي همِّ وغمِّ ولذلك أحد الخلفاء قال لأحد الوعاظ كل من هذه الحلوى فإنها لذيذة قال جمَّلتها العافية هي العافية اللي جعلت الطعام لذيذ وإلا فوالله لو رفع الله العافية عنا اللهم إنا نسألك العافية لما استمتعنا بشيء من هذه الحياة كم من مريض مل منه فراشه ومل منه أهله ومل منه عواده ويقلَّب صباح مساء لا يدري إذا أمسى يصبح أو إذا أصبح لا يمسي وأنا وأنت نتقلَّب في مناكبها ونأكل من رزقه سبحانه وتعالى كم من مريض قال الأطباء عنه إنك إن العافية قد رحلت عنك وإن رحيلها لا عودة لها المشلولين شل الرباعي انقطع الحبل الشوكي وها هي الأيدي قد التفت والساقين قد التفت وينظر إلى الكون نظرة لا يرقب فيها رجاء للبرء اللهم عافهم عافية من عندك تغنيهم عن خلقك يا رب العالمين وأنت في نعمة وتنظر بعض الناس يزفر ويتألم ويشكو يشكو الراتب يشكو الإيجار يشكو الأبناء يا أخي غيرك عقيم أنت عيالك مكسرين البيت ومتعبينك أصغرهم يساوي الدنيا كلها احمد الله على نعمة الذرية كم من عقيم يقول آه اللهم ارزقني ولدا ولو كسر كل جمال عندي بس أني أضمه إلى صدري ويبقى أثري بعد موتي وبعضنا لو ما تزوج مشكلة، ويوم تزوج مشكلة، ويوم رزق الأبناء لج، لا يحمد الله على نعمة قط، احمد الله على سمعك، والله لو كنت في الآن معنا في هذه الروضة من رياض الجنة، وأنت ما تسمع والله ما تدري، وتنظر الناس ينظرون إلى الملقي ويكادون يأكلونه بعيونهم، وأنت تقول هذا وش يقول؟ وهؤلاء ماذا يسمعون؟ احمد الله على السمع يا عبد الله. والله لو تألم سنك سن واحد ما تألمت أسنان لكم ضرس العقل يخليك بدون عقل يخليك تزول وتتمنى خلعه وتقول للطبيب يا أخي شله وشل اللي جنبه واللي فوقه ريحني ما تحملت ألم سن واحد سبحان الله لو دخلت شوكة شوكة تحت أظفرك لانقلبت الحياة عليك ظلمة شوكة يا ابن الحلال شوكة تحت الأظفر يا أخي حياتك كلها عافية لماذا هذا الضيق؟ يقول يا دكتور أو يا فلان أخرجوها وخذوا ما تشاؤون اللهم لك الحمد طيب ثلاثين سنة وأنت في عافية أربعين سنة وأنت في نعمة العافية ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح نعمتان نعمتاني مغبونٌ فيهما كثير من الناس الصحة والعافية فلان مع السيارة وانا ما معي سيارة طيب فلان مقطوعه رجليه وانت عندك رجلين الله يحفظ ليه ما حمدت الله على الرجلين الله يجزاك خير ما شفت الا السيارة غيره ما لقى سيكل ولا دباب وانت بحمد الله تر تمشي الآن وأنا ألقي يوجد أناس الآن في المستشفيات التخصصية يأخذون جرعة الكيماوي وقد سقطت شعورهم باورام سرطانية وسرطانات دم وانت ولله الحمد متربع من العافية وجالس متكئ من العافية لبست ثوبك غيرك لا يلبس الثوب حتى يلبسه يخلعون ثيابه لا يستطيع خلعها اليوم الان انت جالس تشرب الماء وكل طعام وشراب وما تحمل هم هل الكلى تعمل او لا تعمل غيرك الان ماسك كسرى في وحدات غسيل الكلى حتى يأتيه دوره يشبك فيه الليات والمحاليل ويجلس ست ساعات إلى غيرها يغسل ثم يخرج يوما مريضا ما يتعافى إلا يوم ويرجع إلى الآلام من جديد وأنت في نعمة الله ترفل والبعض منا ما سجد لله وركع وما حمد الله جل وعلا ليس بيننا وبين رحيل العافية إلا أن يرفعها الله بأمره سبحانه ولذلك تسأل العبد هل أنت وضعك مع الله قوي هل أنت تتعرف على الله في الرخاء ليعرفك في الشدة لا والله والدليل ما صلى الفجر اليوم وبكرة بيطمر للدوام مع أول من يمشي ما شاء الله اللي أعطاك العافية منه معطيك إياه مديرك في العمل أنت يوم دخلت العمل أول شرط من شروط من يوظف أن يكون لائقا طبيا ورحت إلى المستشفى وحللوك وشيعوك وقالوا لائق طبيا اللي خلاك لائق مهوب ميراث إنه الله وأن تبقى العافية في بدنك دون أن ترحل أمره إلى الله فما علاقتك مع الله اسأل الله العافية حبيبنا كان يقول اغتنم خمسًا قبل خمس منها صحتك قبل سقمك صحتك دامك يا عبد الله في عافية قم الليل فيه ناس على سررهم في رمضان يسمعون صلاة التراويح العام أو قبل العام المصلين معنا ما استطاعوا يصلون السنة هذه كانوا يصومون معنا ما استطاعوا يصومون الآن الأطباء يمنعونهم احمد الله على العافية واليوم ضاعف برامج العمل لدينك وضاعف برامج التعبد لربك وضاعف التهليل والتحميد والتكبير صل على جنائز قم الليل استغفر حرك بدنيك للجمع والجماعات وامشي الى الى الى المساجد ولو في الظلم لان بيجي يوم ما انت بقادر تتحرك ولربما توقف عداد حياتك او توقفت عافيتك ثم بعد ذلك تريد العافيه ولا تعود كم من امنيه رجل على طريق الخرج في مستشفى النقاها يتمنى امنيه يقول اتمنى انا لسبع 27 سنه اصلي لكني مشلول امنيتي ان اضع جبيني على الارض لاني اغبطكم ايها السجد تسجدون وانا لا استطيع السجود وبعضنا ما حمد الله على ذلك بعضنا مهموم وش همك يا ابو وش همك هم دنيا هم دنيا توظفوا وما توظفوا عيالي راتبي ما يكفيني سيارتي خربانه صحتي في سكر فيك سكر وضغط وكوليسترول وهذا انت متربع وماكل من النعم لين اطلع ما شاء الله مع انفك نعم وتاكل العلاج وماشي غيرك ما يقدر ياكل الا عن طريق انفه عن طريق الانف وعن طريق المحاليل بعضهم يا مسلم يدخلون عليه الان ابوي تعرفني ما يعرفه في رجال ونساء لا يعرفون ابنائهم، زال التكليف عنهم، رحلت العافيه منهم، جلطات متواليه، ازالت العافيه. الدوره الدمويه عندي وعندك تجري دوره دمويه، لو سقطت قطعه من الكوليسترول الضار اللي هو الدهون في الدم ودفعتها الدوره الدمويه الى الراس شلل مباشر، اللي خلاها تمشي وبنعمة الله تسير ولزوجة الدم وسيلان دم وفي نعمة وعافية هو لأن الذي أجراها أراد لك العافية وابتلاك بها ألا وربي إن العافية بلاء والبعض منا يعتقد إن المرض هو البلاء والله إن العافية أشد بلاء لأن البعض منا عند المرض يا رب لكن عند العافية ينسها الرب إذا صار بلاءه بالعافية أخطر من بلائه بالمرض، لذلك من تعرف على الله في الرخاء عرفه ربي في الشدة، فحرك هذا البدن الذي حركه ربي يا أخي الحبيب حركه في طاعة من خلقه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله, لله، لله، لله، والبعض منا حياته ركض شيبت عيونه وراسه ودنياه يبغى دنيا ركض دوامين وتعب ورايح ويقاطع هذا ويهجر هذا ويتابع هذا ويلأحق الدنيا من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له يا عبد الله تحريك والله لو تأثر هذا الأصبع السبابة شفت السبابه هذه لو تعطلت لتعطلت منافع يدك ما تقدر تكتب ما تقدر ترسل ما تقدر شيء هذا الاصبع احمد الله بعضهم كسوره كسوره معلق زوروا المستشفيات لترى من علق بجبائره بجبائره ويحمل عنه الاذى حمل الطفل الصغير وهو قد مل من فراشه وفراشه قد مل منه لماذا ما ابتلاك الله وابتلى غيرك حتى يسمع الشكر منك والحمد منه ولذلك من حمد الله على العافية أن تحمد الله على الموجود دون أن تنظر للمفقود كل واحد منا يمكن قد لزمه مرض ولكن لا تتشك فصبر جميل الصبر الجميل ما في شكاوي ولا تقول للخلق ولكن احمد الله وأكثر الحمد أيضا يا عبد الله من علاجات استغلال النعم وعلاج الغفلة منه بادر من اليوم برسم برنامج للطاعة قم الليل صل الفجر جماعة صل الضحى بادر بالسنن الرواتب امش على أقدامك إلى الجمع وإلى الجماعات وسر في أبواب الخير وخذ عمره وحج البيت الحرام لا تترك بابا من الأجر إلا تذهب إليه لأن بيجي يوم الأيام وسترى الناس يذهبون ويعودون وأنت إنما تراقبهم بعينيك ألبسكم الله العافية